ترجمة <laughs> نانسي بيسارنا نبضى صار يسعد خبرها ليلة والنور بيسرنا القلب نبض صار معزوفه يسعد خبر هالليلة اعلنه للسعادة دقة تفوفه والنور بيسرنا القلب نبض صار معزوفه يسعد خبر الليله اعلنه الصبح ليلة ما تبي شوفه قولوا لنور الفجر يستنى أجمل شعور اجيك وتشوفها رحمة وعيسى والفرح لنا للصبح ليلة ما تبي شوفه قولوا النور الفجر يستنى أجمل شعور اجيك وتشوفها رحمة وعيسى والفرح بنسعد وصال مع معزوفة يسعد خبرها الليلة على ليل ليلة السعادة بكتت فوفا والنور بيصرنا وبيبنا الغرب رمضة صار مع صوفة يسعد خبرها الليلة على النا. جدة تقول الحسن ابتنه عيسى من رحمه من لا شوفه ورحمه لقت كل اللي تتمنى ورد الرياض الزين بوصوفه جده تقول الحسن ابتنه عيسى من رحمه من لا شوفه ورحمه لقت كل اللي تتمنى للسعادة بين ابو الصال معسوفه تسعد خبر الليل اعلنه